У цьому будинку у нас проживає 20 чоловік, ми переїхали з на моя опікунська родина, 12 діток у нас під опікою до 18 років, один свій – 13 років, а то дітки, які повиходили вже з-під опіки, ну, проживають з нами. Ну, самому старшому з діток зараз у нас 22 роки і самому меншому три. А чогось наша славна Україна. Вони заїхали 5 мая до нас з обшуком, ми стояли з дітьми на площадці під автоматами, дві машини стояли з пулеметами, а батька водили по всьому господарству. що шукали, непонятно. То вони уїхали, через два дні вони знову приїхали, як кажу, скільки це буде подовжатися. А що случилось, ви то біжать Та ні, нас не біжать, просто діти бояться. Ну, щоб діти не боялись, сказали, ми вивеземо дітей на Крим. Полчаса на збор і ми уїхали. Нас батя чистенько, гладенько, все як має бути. Дома у нас було 40 волос кота. У нас були курі, качки, індюки. У нас все було вдома. Це наш гардіроб, де дітки слажуть свої речі. В цій кімнаті в нас проживають хлопчики. Ліжка нам передали воєнні, аж з-під границі Білорусі. За що їм велике дякуємо. Оце за цим столом. «12 душ робить уроки. У нас один стіл, нічого, прорвемося. Це наша кухня, на якій ми готуємо їсти. Це наш стіл, де ми з дітками по очеріді їмо, бо всі не поміщаємося. Готуємо в 20-літрових каструлях. Ну, це, це ми тільки вторе варимо. Це така каструля, може бути пюрешки, каші, то завжди щось треба до каші, то чи подліву, чи котлети, чи ще щось. То варимо і борщі, і супи, і каші, все, що є. Що є, то й варимо. Кожного дня готуємо. І це ж не одна каструля, це треба дві. Це треба ще щось тоді до чаю, чи блинів на жарити, чи булочок спекти, чи ще щось. Ну, В дружини каструлі. Моя зараз тут на дане час робота дітей в школу відвезти, бо возимо дітей в школу три кілометри до школи. Останне, що ще дрова заготовки всі, по побуту, по дворі, по дому. Це наша ванна, в якій ми миємось всі по очереді. Туалет у нас на вулиці. Дякую цьому хазяїну, що він дав нам цей будинок, сказав, що скільки вам потрібно. В тісноті. Ну. Нам тепло, нам тут уютно. Що з такою кількістю дітей, що не встача? Нам все, треба, і памперси, і продукти. Позвонили, давали там гуманітарку, касика. Ви отримаєте кошти? Я кажу, дорогі ви мої, я розумію, що ми отримуємо кошти. Ми отримуємо кошти, але ми садимо, ми не садили не огородину, ми не закруток не робили, ми нічого не робили. Кажу. Я розумію, це не дивилися, але ну, ні, то ні. І відколи ми тут, нам дали всього 5 пакетів гуманітарної допомоги. Нікуди ми не дзвонимо, нікому ми нічого не просимо. Виживає, як я.